Moi boas, que tal? Como estádes, rapaces? Eh, bueno, benvidos ao vídeo. Primeramente voume presentar, porque habrá moita xente que non sepa quen son. Bueno, supoño que ninguén sabrá quen son, entonces eh, é necesario que me presente. O meu nome é Brais doval e son creador de contido online audiovisual en galego. Eh, significa que significa isto? Que fago imbécil en YouTube e Facebook, pero que da moito máis importante se o digo de outra forma. Entón, eso. Que venho a facer aquí? Os pues venho a facer un vídeo moi breve, 4 ou 5 minutitiños como moito, e eh, tampouco quero daros a, a turra, tourra as miñas movidas falando sobre o segundo certame dos premios Joutubeiros. Que é isto? A millora de que non sabe, que é isto? Son premios que, cre... que... que premian, eh, vale a redundancia, que eu contido en galego en Youtube. É dicir, te faces un vídeo en galego para Youtube e eh, podes eh, participar neste concurso. Eh, ben, haberá xente que está ahora mismo dicindo, eh, interésame, e haberá outra xente que estará dicindo, bueno, está ben, pero eu non me veixo capacitado, ou non me interesa moito, hai cartos en xogo. Aí cambia o chacara, é? Saber que hai cartinhos, é? O carto sempre, é? Agora estás escoltando, Bueno, pois hai carto en xogo, así que moi atentos E, bueno, falamos un pouco De que, claro, o que venho a facer aquí é Hai xente que lle interesaría participar Pero non sabe de que facer un vídeo Sabes, é isto de A mi gostaríame contar algo, pero non sei o que sabes? Estou un pouco perdido na vida É normal que che pase, tamén pásame constantemente Moitas veces tamén pasa de que a xente dime Brais, por que non faz vídeos? xa fai 4 meses que non subes nada É dicir Home, gustaría mi gustaríame facerlo, espera que non sei de que falar, o sea non se me ocurre nada É normal, o sea é normal Para iso estou eu aquí, para intentar axudarte dentro do que poida Que tampouco son de gran axuda, sobre que facer vídeos Primeiramente, isto para mi é fundamental O importante non é o que, o importante é o como Explícome Ti agora de facer un vídeo dá un pouco igual do que faces O que tens que pensar e ter moi claro desde o primeiro é como o vas a comunicar Como vas a expresarte como te vas a conectar ca con xente É dicir vas a ter un estilo máis serio, un estilo máis eh, humorístico, eso te que ter moi claro desde o comezo. vez que teñas eso claro, podes empezar a pensar no que. Ahora que xa falamos do como, falar do que. De que podes subir vídeos? Podes subir vídeos de calquera cousa. De calquera cousa. A min trucos que me funcionan, pues, eh, falar de anécdotas persoais, cousas que te pasaron durante a túa vida que son graciosas, a min gustame contalas. O sea o mítico que encontraste con un amigo é, eh, e dixe, tenexe que contar unha cousa que me pasou un fin de semana pasado, que vas a flipar, Pois pues igual que eu contasei, contalo tamén en Youtube Sempre que sean historias que se poden contar vale Porque, a ver, hai un pouco de todo na vida do senyor E non hai cousas que é mellor que valas gardedes para vos Que non as compartades que a xente Entonces, historias que se poden contar e teñan pues, un certo interés Que máis? Pois pues, eh, temas, eh, pois pues, por exemplo, unhas canles eh, temáticas Que isto leva moito eh, A ti gusta che deporte ou gusta a gastro... Mira, por exemplo, gusta facer tarde Faste unha canle de facer tartas. Tarta de limón, tarta de queixo, tarta de chocolate. Non son experto en tartas. Podo sabredo o mellor que a mi. Canles temáticas. Ou gostanxe series, pois faz vídeos de, eu que sei, por que platos combinados é a mellor serie da historia. Xa está. Ou gostanxe o fútbol, pois dix, por que o Celta é 20 veces mellor que o deportivo. Non... Eso xa como vos mexades, non? É, é mellor que o deportivo, pero guarda bueno, igual. Entón, hasta aí, canles temáticas. Outra cousa. Temas de actualidade. Esto... A verdade é que é bastante fácil, o sea a ti colles unha noticia que este dando a volta ao mundo ou algo que sea de interés público, é coméntala, e xa está, sabes, non hai máis. E a xente sempre le gusta escoitar a alguén, dar a súa opinión sobre un tema de actualidade, así que aí tedes unha cousa importante que podríades facer. Por exemplo, podedes falar do tema de Cataluña, que isto casi non se falou nada, entonces pois, pues, tedes aí unha oportunidade, que iso, eh, a casi ninguén tocou ese tema, non? E que máis? Falar de temas polémicos Temas polémicos, temas onde hai chicha Que a xente enfrentada aí a matarse A min gustame moito, provocar o odio na xente Igual a vos tamén vos mola Eso como me vexades, Pois é que sei, temas polémicos Pois é, eh, a ver, un pouco que se me ocurra Pois é que sei Tortilla con cebola ou sin cebola? Sabes, tampouco é moi interesante Pero bueno, pois cousas así, non? Eu que sei, ou a xente que lhe gusta a pizza con piña Está tola da cabeza ou está moi tola da cabeza Cousas así, para que me entendades E despois pois non sei, é que podes falar de calquera cousa O importante é que o fagades co vosso estilo Que a xente, cando vos vexa diga Ah, este é o chaval que... Puntos suspensivos Mellor que sea algo boco, que sea algo malo Pero importante é o como Así que eu animo vos, de corazón, a que participedes neste concurso Mola moito ver que haxe vídeos en galego na rede Porque, por desgracia, non hai moitos, non abundan Eu animo vos a que o fagades E a que saquedes o Youtubeiro que levades dentro Que seguro que tedes un Youtubeiro espectacular E vais a hacer un vídeos espectaculares e acojonantes Así que eu animo vos a que eu fagades e se ganades uns cartinhos por melhor que melhor non? así que toda a sorte do mundo é... é a ver os vídeos que facedes que espero que sean moitos bueno, pues nada máis, espero que vos gustase o vídeo e é... calquera cousa que me querades preguntar aquí isto. vale, moitísimas gracias talo!